Олександру Нагуляку – 63. Другий рік поспіль бере участь у забігу. Ми повинні всі шанувати воїнів, які зараз воюють на, на, на Сході, і, і погибших, загиблих воїнів, віддати їм шану. Я сам, можна сказати, професіальний спортсмен, член збірної Хмельницької області, призер чеп чемпионату України, і ми, ветерани, ветерани, долучаємося до таких заходів. Всеукраїнський забіг «Шаної воїнів, біжу за героїв України» проводиться третій рік поспіль. На Хмельниччині ця акція відбулася вдруге, розповідає начальниця управління молоді і спорту обласної державної адміністрації Наталія Томусяк. Дуже приємно, ви маєте сьогодні можливість наблюдати, навіть да? побачити, скільки людей сьогодні зареєструвалися. З нами сьогодні багато тут дітей, батьків, всі приходять, реєструються. Ми сподіваємося, що дійсно ми сьогодні можемо зібрати близько 300 людей. Сказати чесно, приємно, що люди реєструвалися і прийшли вшанувати пам'ять наших хлопців, героїв, які поклали своє життя за нашу незалежність. Наталя Томосяк додає про маршрут про бігу. Ми стартуємо на Майдані Незалежності, пробігаємо по вулиці Гагарина, по вулиці Європейській, Свобода, вулиці Героїв Майдану, по вулиці Соборній і фінішуємо знову на Майдані Незалежності. Тому таке невелике коло, але воно є тематичним, центр міста, люди можуть прийти, підтримати і дійсно вшанувати таким чином на наших хвинів. Ярослав Давидов вперше бере участь у забігу. Нам запропонували взяти участь, як військовослужбовцям Збройних Сил, також хочемо долучитися до цієї акції, вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя в українсько-російській війні. Тому таким своїм колективом також беремо участь у даному заході. Наймолодшому учаснику забігу сьогодні виповнилося 9 років. Розповідає, чому долучився до забігу. Я хотів побігати, що в мене дядько воює на війні. До заходу долучилася міжнародна асоціація «Центр здорової молоді», розповідає її представниця Анна Стаценко. Ми хочемо, щоб молодь долучалася до спортивного способу життя, а не до наркотиків, алкоголю. Цим, цим в принципі, нічого доброго може не вийти. І, і залежність – це така хвороба, що, що вона дуже тяжко лічиться, і це потрібно немало зусиль, краще зупинити і якось профілактувати да, людину, щоб вона не, ну, не приймала ці препарати. Перед стартом усі учасники забігу поклали квіти до меморіалу Небесній сотні та героям АТО. За словами Наталії Томусяк, учасники забігу долали в дистанцію у два кілометри. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. новини на Суспільному, Хмельницький.